Οι ρηματικές περιφράσεις αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη Γραμματική των Ισπανικών. Οι ρηματικές περιφράσεις αποτελούνται από δύο ρήματα. Το πρώτο ρήμα λειτουργεί ως βοηθητικό. Κλείνεται κανονικά και από αυτό μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το πρόσωπο, τον αριθμό ή τον χρόνο. Επίσης, το πρώτο αυτό ρήμα χάνει την κυρολεκτική του σημασία, και χρησιμοποιείται για να δώσει μία νέα, διαφορετική σημασία σε αυτό που εκφράζει το δεύτερο ρήμα, που είναι πάντα μία άκλητη μορφή του ρήματος, δηλαδή ένα απαρέμφατο, μία μετοχή ή ένα γερούνδιο. Τα δύο ρήματα της ρηματικής έκφρασης μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους με μία πρόθεση ή ένα σύνδεσμο. Στην ισπανική γλώσσα έχουμε τρία ήδη ρηματικών περιφράσεων. Αυτές του γερουνδίου, του απαρεμφάτου και της συμμετοχής. Σήμερα θα δούμε τις ρηματικές περιφράσεις του απαρεμφάτου. Η ρηματική περίφραση «τενέρ και» μαζί με απαρέμφατο δηλώνει υποχρέωση ή ανάγκη να κάνει κάποιος κάτι. Η ρηματική περίφραση «ειρ α» συν απαρέμφατο ισοδυναμεί με τον μέλλοντα. Εκφράζει μία πράξη που θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον και τη χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε για τις αποφάσεις ή τα σχέδιά μας. Η ρηματική περίφραση «ακαμπάρ ντε» συν εκφράζει μία πράξη που μόλις τελείωσε. Την περίφραση αυτή θα την βρούμε στον Ενεστώτα και στον Παρατατικό. Η ρηματική βολβέρ α συν απαρέμφατο εκφράζει την επανάληψη μιας πράξης. Η ρηματική περίφραση «dejar-de» συν απαρέμφατο δηλώνει το τέλος μιας συνήθειας. Η ρηματική γεγάρ α συν απαρέμφατο ισοδυναμεί με το «finalmente», το «επιτέλους» ή το «τελικά». Η ρηματική περίφραση «cedar-en» συν απαρέμφατο, μας δείχνει πως δύο άτομα έχουν συμφωνήσει να κάνουν κάτι. Η ρηματική περίφραση πωνέρσε α» συν απαρέμφατο, όπως και τα ρήματα «κομενθάρ» ή «εμπεθάρ» δηλώνει την έναρξη μιας πράξης. Μέσα από αυτή την περίφραση, η συμμετοχή και η θέληση του υποκειμένου μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη. Η ρηματική περίφραση "Darle a uno por» συν απαρέμφατο απαιτεί έμεσο αντικείμενο και δείχνει πως η πράξη που εκφράζει το απαρέμφατο είναι κάπως υπερβολική ή ξαφνική. Η ρηματική περίφραση «ε a" σε α» συν απαρέμφατο δηλώνει την απότομη έναρξη μιας ενέργειας. Το ρήμα ετσάρ. Έχει μεγαλύτερο αριθμό πιθανών συνδυασμών από ότι το ρήμα ρομπέρ, όπω θα δούμε παρακάτω, αλλά ακόμη και εδώ υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. σω τα έντονα συναισθήματα ή η κίνηση να είναι οι πιο πιθανεί συνδυασμοί. Όπω εξηγεί και στο λεξικό ΡΕΔΕΣ, ο Ιγνάθιο Μπόσκε, όταν το ρήμα ρομπέρ δεν έχει τη φυσική του σημασία, αλλά σχηματίζει μία ρηματική περίφραση, συνήθω πηγαίνει με ρήματα που υποδηλώνουν διαρροή υγρού ή κάποιου ήχου. Η αλήθεια είναι πως χρησιμοποιείται περισσότερο στη λόγια γλώσσα και τη λογοτεχνία. Η ρηματική περίφραση «εμπεθάρ a σύνα παρέμφατο εκφράζει την αρχή μιας πράξης. Η ρηματική περίφραση με α» a σύνα παρέμφατο δηλώνει την αρχή μιας πράξης που έχει όμως μία αμφίβολη τελική έκβαση καθώς το υποκείμενο δεν διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα να τελειώσει την πράξη. Η ρηματική περίφραση «τεμπέρ» συν δηλώνει την υποχρέωση με μία μορφή σύστασης ή συμβουλή. Η ρηματική περίφραση «α» «και» εκφράζει την υποχρέωση σε απρόσωπη μορφή. Η περίφραση «αμπερ ντε» σύνα δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά όσο οι άλλες εκφράσεις υποχρέωσης και εκφράζει την υποχρέωση με μία χρειά μέλλοντα. Η ρηματική περίφραση viene α» σύνα δηλώνει υπόθεση «η πιθανότητα». Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το πρώτο ρήμα με το «απροξημαδαμέντε» ή με το «μασομένος». Η ρηματική περίφραση «λιάρσε α» συν απαρέμφατο εκφράζει την έναρξη μίας πράξης από το υποκείμενο και έχει την έννοια «του καταπιάνομαι» ή «του αφιερώνομαι».